Vin la Școala de Vară, GPEC încă de la prima ediție, sunt un membru activ al acestei comunități. Încerc să ajut cât pot de mult atunci când vin la Școala de Vară. Am văzut o evoluție foarte, foarte bună a colegilor din comerțul online care participă la Școala de Vară. Îmi place foarte mult atmosfera de networking care se creează aici, a camaraderia care se întâmplă. Ne ajutăm foarte, foarte mult, se încheagă foarte bine comunitatea Comerțului Milano aici, la, la, la acest eveniment și sincer, ca urmare a școlii de vară am văzut foarte multe site-uri care au devenit din ce în ce mai bune.